آه. عاد آه. آه. آه. آه. آه. آه. دا سي طالبين فيه 45 45 اه ما غليش سي زكي لا سي لا سي غلى العلف هاد العامس اه هاد ياس هي ياس بغيت شحال فيه كان كاين 24 16 18 وديك ها هو يموم هي كاين صغير فين لا كاين العلف هذا صاحبي يولا جو عندك الشباب نهار كغتصيح اي هي هي تحيه سي زكي هي سي ما يوقف اللهم شحال تتوقع ان تتوقع شحال فر فر الى السن هل السن هل هم... جمع عندك السن جامع جامع الى <تصفيق> السن جمع راسك الى السن قال لك الى السن ها؟ يذهب الى السن هل يذهب الى السن هل هو الى السن هل يذهب الى السن فين أمور 24؟ هذا هذا مزيان هذا هذا 12 مزيانه سي مメ... وا قاعد هكا تشد خاصك خسكت... تقعد لحولي راسه اجمع راسك معاه <تصفيق> <تصفيق> الله يسر لك الله يسر لك الله لا يوفقك تحيه لك كثير اسالك اليوم راك منور تبارك الله ديالك مزيان تحياتي لك في النهايه داير اليوم لا لا ما داير قرعه مالكش سالا توقنا صدق شحال عطاو؟ ثمان شحال عطاو؟ هذا عطاونا فيه سبعين هذا؟ أييه هذا الكبير هذا خلي ليا الكبير على هذا اللي أنت ديولك؟ هذا أه. عطاونا جملة ثلاثين جملة قلت ليهم جملة؟ أه, أه. يعني ولا عندك أنا واحد شحال؟ ثلاثة وثلاثين، ربعة ربع ربع وثلاثين وثلاثين وثلاثين؟ خوك الصغير؟ لا لا صاحبك؟ أه يعني. ####فين هي العصا كاينه آه، تسعطاشر باغيين فيها عشرين ألف ريال مغليتيهش ها# في ها# ها# ها# أش ياك؟ اه آخر اه 20 20 فريال؟ ما تنقص لينا والو؟ شويه؟ اه أنا بارك الله فيك قول لي شريك آه. مزيان شريك؟, أه شريك ولا باقي شريك شريك أه شريك؟, أه شريك, شريك شريك شريك شريك شريك شنو سميتك ادم شريك ادم شريك ادم شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريت شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك شريك آه. شريش خلوفة؟ خلوفة. بروف. زيان. يا جيتي تشوف داين نشوف. اه ما مش نشوف. زيانة سيدي ما عليك. يا الله. صحر. ها اه? اه. شريشي العيد. ها كاين اللي عندك بالضار. كي اللي عيد. زيان. حولي. حولي. انت تعبات حالة الله فيكم. <تصفيق> شريتي الحوايج ديال اللي اللي مازال شريناه شريتيهم? عادل. اسم ميتك? محمد. محمد شرفين. زيان. زيان, زيان. يا الله يدير تحيين لوارد ديالك زين يلا <ياله> زين شحال بها عشرين يقولوا صافي الله زيان عشرين الله يكمل بالخير، سيرتي حوايج جديدة ولا باقي؟ مازال مازال صافيت بين حولية سير سير حوايج جديدة. جر هاك جر شي حولي جر هذاك الحولي. وقف خلي هذاك خلي هذاك اللي نازل شد هذاك صافي خليهم خليهم خليهم خليهم خليهم سير من ليه سير من ليه سير من شحال أنا توا؟ ستة وربعين ستة وربعين ألف ريال، رد شحال بغيت تبيع؟ خمسين خمسين ألف ريال، ما غليتيش؟ آه كاين مزيان، مزيان، شريتي شي حوايج هاد ليا مازال؟ مازال غتمشي اليوم إن شاء الله؟ مزياد مزيان، لك راه غادي اليوم ونشري الحوايج ديال العيد إن شاء الله إن شاء يا رب، الخرفان وغادي نمشي تشري؟ آه مزيان يلاه ديروا خير يالله الله يعاونك شنو سميتك المهدي المهدي تعرفيه يا خويا ساهل <Who> <Bowlculo> أطلقاً أحداً تبيع المعيزة عبد الرحمن عبد عبد الرحمن سير سير ترايني. صغيرة هذه سوينا أه. يا عليكش عليكش اخ عبد الرحمن تحياتي لك دير هاك دير عندك شي عندك اه, دي آه. خل آه، انت زريبة، دخل خل هما اللي نصورو حنا سي جر ليا الحول الكبير آه، آه. شحال طاف في انا أربع في اربعه وسبعين نبيعوا 78 هذا هذا 78 الف ريال ما عليكش نبيعوا 78 الله يحفظك وخير تمن ديالو شحال؟ 78 هي اللي كاينه هي اللي كاينه مزيان شنو السمية قلتي لي محمد محمد مشرفني اخويا مزيان مازال الله شد شد هادو معزات شنو دايرين في السن هذا هادو جامعات جامعات مزيان بارك الله فيك شنو السمية؟ وليد ولي. وليد وليد وليد وليد وليد يستر وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد زيان اسيدي بصحتك يا ان شاء الله غتسالي من هنا الحمام حوايج ديال العيد القراره برا ياك الشباب الشباب كلشي يا اخر <تصفيق> يونس يونس شد لنا شي شد شكون معايا هاك تبيع جيتي تبيع 14 14000 الباقي تبيع وي 16 فاقه بريس ها يا في السن هذه؟ في السن؟ حسنا الحليب الجامعه طالعة كاين شي حاجة صغيرة كاينة كاينة هذيك كاينة هذيك مية زيانة عبد عبد عبد صار عبد صار قولي عبد الرحيم مصارفين مريداني مريداني مريداني هذا 15 جمالة جمالة مزيانة سيرتي حوايج ولا مازال؟ ما عطاونا اليوم احنا خاصين غير هاد الرجال الصغار اليوم اليوم ديالهم <تصلك> الله يستر <يزدر مني>. عندك <تصلك> امين ربي مش عارفين يا حسن شحال بغيت فيها حسن شحال 12 12 مش بيت فيها راه حسن الله في سن <تصلك> صغيره نيه مزيان جيتي تشري تشري العيد تشري العيد شريتي حوايج العيد ولا باقي شريته مزيان هما الاولين <تصفيق> عليك قول لي اسنا قول لي اسنا سميد فين كاين كنجول لك محمد محمد اليوم زيد باغي تشري العيد مزيان آه. هذا الوالد ديالك باباك هذاك اه يا شرطين يلا سير اسيد الله اه الله يا صحه سير هذا هذا هو ما قال لي هذا ما قالش كنجرو حنا كاع الله يرحمك ما بغيتش نخدم ما مكتشفش دير حداها يا الله، محمد شوف لي عجبك، يا شوف لي عجبك، كنا حولي اللي عجب، تحيي قولي هذا، عمار عفتيش قالي دوريه عندي أنا، قال لي لي حولي كون ناضي، قال لي يشريلي حولي كون ناضي، تحية المعاد من هنا، المعاد بالظاهر. انا غادي نمشي تهيئه ديال المعاد ها هما الحولي شحال شحال عاطينك شحال عاطينك شحال عاطين هذا 16 13 فريد وبشحال بغيتي تبيع 14 شحال عاطينك 13 13 فريد اه وبيع 14 بيع 13 فريد اه ياك نقول لنا سامر عارفين فوسام الله يحفظك ليا راه في السهر انا كنحفظك الله يحفظك مزيان الدراري معنا كنعلمو في البيع الشر ويدخلوا للمسوق راسهم بالاحقار مزيان يتعلمو نعرفو الناس الناس وكل شي راه الناس يوصل وتندعوهم كنقولو صلوا المعلنه السرعه ماشي عيب الحمد لله الحمد لله وليداتنا الله يرضى عليهم ونتمنى الله يكون منكم الله يستر عليكم الحق. الحق. أه. عبد الحق. عبد الحق. صار فينا الساعة الحق. كثير. بس. بس عليك. الحمد لله حق تقول هنا. هذه في اثنين في و 12 فيها. اه. وهادي. هادي 10 لفرية. اه. ما عليكش وهذه الاخرى هادي. هادي تتبع ب وعشرين. بعتها تنين وعشرين. اه. اه. <تصفيق> برافو علي سريتي حوايج العيد ولا باقي شريتهم شريتيهم الله يبارك السلام عليكم السلام عليكم انا خلي لي الراجل سيدي صورنا مزيان مزيان الله الله يصلح لك الله يصلح لك الله يصلح لك يلا تحيه شكرًا اه اه حد. اه حد. واحد تلاشي. واحد اه اه ها اه ها؟ اه اه اه اه ها اه ها اه اه اه اه اه ها اه اه اه اه اه اه اه من اه اه اه من اه اه اه من ها ####واحد أو ثلاثين أه اتنين طيب. أه كاد شويه